Здравейте и привет Fantasy RP! Един от най-новите и иновативни ролплей сервари. С този видеоклип, вие ще разберете всичко най-важно за нашият град. Fantasy е сървър, с който целим да развием ZTA и до степен невиждана досега. Дори, за първи път да играте ролплей, с помощта на нашия екип. Бързо ще схванете механиките на играта. Ще можете да се забавлявате с приятели, както и с непознати, в различни обстановки. Всеки един от вас ще има шанса да създаде собствен персонаж с оригинална, предистория и вас собствен туалет. Ще имате различни възможности за развитие, независимо дали поемете по пътя на закона или не. Когато влезнете за първи път в нашия град, ще ви се предостави безброй възможности за печелене и харчене на пари, някои от които са пилот, шофьор на мотокар или буклубчия, ако имате интерес към коли, можете да станете механик или таксиджия, а ако не проявявате интерес към предоставените от нас услуги, винаги ще имате възможността да създадете ваши собствени услуги. Имате свободата да изкарвате пари, както и да придобивате предмети по всякакъв начин, независимо от дали трябва да нарушите закона. Ако проявявате интерес към нелегалният начин на живот, можете да убирате къщи, убирате магазини, крадете крипто както и много други опции, които биха заинтригували всеки мафиот. Ако не желаете да привличате внимание, можете да започнете бизнес с марихуана или с хероин, но бъдете внимателни, тъй като полицията винаги наблюдава и ако бъдете хванати в крачка, те ще направят всичко по силите си, да ви заключат за трешетки. В нашият град полицията е оборудвана с най-модерните автомобили, както и най-модерните полицейски управления, за това ще трябва да действате разумно, за да пазите досието си, чисто. Екипът на Fantasy RP ви очаква с нетърпение и ви пожелаваме приятна игра.